Лисичанка Валерія Земляна в рідному Лисичанську займалася нарощуванням вій. В неї були дві студії. Наразі ж від них не лишилося нічого, каже Валерія. Нічого, дуже не встигла вивезти, все там так сталося. залишилося. студія згоріла, згоріло повністю це здання. Лисичанський навіть не знаю, навіть якщо вона залишився цілий, то вряд ли там залишилось оборудовання. Коли Валерія приїхала до Хмельницького, часу дарма не витрачала. Одразу взялася за справу. Вона почала займатися нарощуванням вій та волосся. Навіть відкрила власні курси за цими напрямками. І ділиться своїм досвідом з іншими. Окрім того, почала працювати й тренеркою з пілону. Я спеціально намагалася нагружати себе роботою, щоб не вивлятися в ці всі новини накручувати себе, не погружатися в цю депресію у меня была, и из не так уж и легко. И я себя как можно любой Валерія, розповідаючи, на такі зміни в своїй діяльності пітшовхнула вина. Я хочу яких-то перемен. Ця вот війна, напевно, вона сподвигла конкретно поміняти все в житті. я хочу со временем... Незабаром Валерія планує зайнятися ще поширюванням салонних косметичних засобів догляду за волоссям. Каже, такий темп допомагає їй триматися на плаву і фінансово, і морально. Олена Конувалова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.